Це відео трохи не по темі мого каналу, але вважаю, що буде зайвим поділитися своїми думками. Зустрічаю інколи у пабліках, коли розповідають про випадки такої зради в Україні, якісь випадки крадіжок, спекуляцій на гуманітарці, випадки навіть непристойної поведінки українців. Таке можна зустріти і у нас, і, звісно, у російських ЗМІ та пабліках. Так, ми не ідеальні і навіть це розуміємо. І серед нас є різні люди з різними цінностями та переконаннями. Але є один принциповий момент. Якщо ми намагаємося характеризувати, скажімо так, цілу націю, саме слово «нація» – це загальне поняття. І тому тут треба дивитись на загальну картинку, а не поодинокі випадки. А загальна картинка, вона наступна. Українці вже сім місяців протистоять російській армії, яку вважали другою армією світу, яка мала переваги у порівнянні з нашими можливостями та ресурсами. Нам давали лише 72 години, а пройшло вже сім місяців. І цього б не сталося, якби не критична маса людей з певними переконаннями та певними Цінностями, Якби в нас не було мотивованої більшості готової, готової діяти, в нас би це не вийшло. І це і про ЗСУ, тероборону, волонтерів, просто людей, які збирають гроші і тому подібне. З цього стає зрозуміло, хто такі українці, яких людей, з якими цінностями тут, звісно, більше. Якщо ми говоримо, про цілу націю, коли поодинокими випадками зради намагаються характеризувати цілу країну або націю, це маніпуляція, і такі маніпуляції дуже часто використовує пропаганда, щоб створити певний відповідний негативний імідж. А тепер, що там відбувається на Росії? Звісно, там є притомні люди, які абсолютно все розуміють, але проблема в тому, що їх недостатньо. Ба більше, коли почалися активні протести, ну, трохи були на початку війни, але коли оголосили мобілізацію, тут відношення вже сильно змінилося. Тобто, коли це торкнулися особисто, тоді якийсь відсоток такий вийшов на вулиці і почав протестувати. Лунають слогани. Ні мобілізації, і якось вони на першому місці, хоча так чути і заклики – ні твайне. Якби мобілізації не було, навіть цей відсоток, який зараз встав, вони б продовжували сидіти та спостерігати. На Росії все було спокійно до оголошення мобілізації. Там є притомні люди, які все розуміють, але їхні достатньо, щоб змінити ситуацію. Можна звалити режим, а вони обирають валити зі своєї країни. яку купа відео, де мобілізовані російські чоловіки добровільно сідають в автобуси. Тому неявність притомних хороших росіян для нас нічого не міняє. Там немає того хребта критичної маси, за яким піде більше, щоб кардинально змінити ситуацію. Може станеться чудо, подивимось, але нам треба відкидати всі ідеї про хороших русків і готуватись до найгіршого сценарію. Якщо вони мобілізують мільйон, скоріше за все нас теж чекає додаткова мобілізація. А ще треба додати про загрозу, згадати про загрозу застосування ядерної зброї. Тому відкидаємо всі локальні поодинокі випадки і дивимося на загальну картинку, і робимо висновки. Це про те, що не треба розслаблятися а розуміти, з ким ми маємо справу, при тому триматись і вірити. Звісно, ми переможемо, але треба зібратися. Обов'язково підтримувати Збройні Сили України. Хто як може. Слава Україні!